انا اليوم موجود في برلين لا 18 فيلم بتنافسوا فيه لا وجود للشيطان من ايران مارشال اند هوليوود في الفيلم واتشين فيلمز اند ري برلين مرحبا فيكم في فلوق جديد من برلين <تصفيق> في البرلينالا البرلينالا من أهم المهرجانات للأفلام السينمائية في ألمانيا في برلين تحديداً في أوروبا وحتى العالم بتنافس طبعاً عدة مهرجانات في أوروبا ومهرجان البندقية في إيطاليا وكان في فرنسا وحتى السينما الأمريكيين. The difference between for example the European film market and the American film market is that we have a festival so it's interesting for sellers or buyers also to have both so they can see the public watching films and the reactions already which you don't find like at the American film market 18 فيلم بتنافسوا في هاي المسابقة على الدب الذهبي Um, طبعا من الشرق الاوسط بس بشارك uh, فيلم واحد اللي هو العنوان لا وجود للشيطان من ايران في وفود عربيه من المغرب ومن uh, مصر ومن تونس من قرطاج تحديدا بحسب ما حكينا مع بعض المشاركين في البرلينالا واخبرونا بهذا الشيء Actually uh, we have the same um, cultural background we have actually um, somehow the same culture, cultural heritage which could be shared by all the people in the region. And I think this is the most important thing that we have a common ground for talking about it and it's a common ground for dialogue and even have a more, you know, better understanding of each other through the films. We Um, Africa. Africa. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. So I'm very happy to be in Berlin. Cute commercial and Hollywood for me. to connect with other filmmakers, producers. I met a lot of wonderful people. To tell their own stories. And then the films are so great that they actually go to wonderful international film festivals. Exactly. I put that in Lala. I'm can <with> see now in the place a British company that is <laughs> one of them. يتفرج على التلفزيون يحضر الافلام اللي هم ينتجوها طبعا حبوا يفرجوني فيلم الحلاوه في الحمل يتكلم طبعا عن الحكايه sweetness in the belly right about family they are talking yes وبهيك بنكون وصلنا إلى لختام هذا الفلوج اللي كان من البرلينالا وتعرفتوا على البرلينالا في برلين، بشكركم على حسن المتابعه أتمنى تكونوا استمتعتم طبعا اللي جاي حاجات احلى واكثر بكتير اكيد على قناه سليم يوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وتكتبوا تعليقكم وارائكم في الفيديو So you should subscribe to SalimTube to watch all these great videos from the Bellinata and other things around the world. I'm happy to uh, support SalimTube because I we always find it interesting to support new channels and I think SalimTube can be a good one for the future. I'm <laughs> happy مطالبتون رو در سلیم تیوب قرار بدید.